До Хмельницького 50 вимушених переселенців приїхали із Куп'янська. Одній з них – Любов Остапенко із чоловіком. На інвалідному візку жінка пересувається півтора роки. Супроводжувала переселенців віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. – Оїсте зараз дякую, відпочините, дякую, а потім дякую. вже з Богом поселитесь, добре? Там неможливо, ви ж бачили, не, там не, дуже не, важко. – Ми дуже раді, що ми до вас перейдемо. – Дзвоніть своїм туди, туди, не бійтеся, переїдьте, там буде дуже Ми ще погану. заберемо, ми ми ще заберемо людей. – Ми заберемо людей.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 двома руками сказали «за» і без ніяких проблем, ніби ми забезпечимо харчуванням, забезпечуємо теплою водою, їжею. Зараз дітки розподілені по місту в Хмельницькому, в інших навчальних закладах. Ми доробляли укриття, так як у нас укриття всього 37 квадратів, ніби діток ну, багато. На два тижні ми приймаємо ВПУ, а далі ніби нам планують з 1 стопада відкрити наш садочок для наших діток.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 Будемо ми здесь корни пускать. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, новини на суспільному Хмельницький.